آخر يقول: مات رجل مات وهو مدمن الخمر والزنا وقاتل النفس التي حرم الله، فهل يستحق الترحم له بعد الموت؟ اذا إيه كان مسلم، أو انك موحد، مسلم، يؤمن بالله واليوم الآخر ولكن بلي بهذه المعاصي فلا مانع من الدعاء له. والله كافر لنا وهو المسلمين، يدعى له بالمنكر والرحمه، لأن يعني المعاصي ما تخرج من الاسلام. الخمر والزنا وأشباه ما يخرج من الاسلام، عند أهل السنه والجماعه. لكن يكون ضعيف الايمان. اما ان كان معه بشيء اخر يدل على كفره من سب الدين من انكار وجوب الصلاه، انكار وجوب الزكاه، الاستهزاء بالدين هذا كافر ما يدعى له ولا يترحم عليه. اما اذا كان معه بمحبه الاسلام وان مسلم مصلي موحد لا يشرك بالله شيئا ولكن بلي بهذه القاذورات بهذه المعاصي فهذا يدعى له وامره الى الله.